اللہ پاک کے نیک بندوں کی اندھیری رات بھی روزے روشن کی طرح چمکتی ہے لفظوں کے زخم برداشت کرنے کے بعد گھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو رات کو سو جانے کے بعد مجرم قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت سے اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں اگر تم بیکار پتھر ہو تو کسی صاحب علم بزرگ کے پاس بیٹھا کرو گوہر بن جاؤ گے خدمت خلق صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کرو خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی تمام لوگ بچوں کی ماند ہیں جو اس دنیا کے کھیل میں مزے سے مگن ہیں ایک اللہ پاک کا عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے تو اے دوستو عقل اس جگہ پر بالکل بیکار ہو جاتی ہے جو بندہ اللہ پاک کے لیے خوش رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے نہ ملے تو کعبے میں بھی نہیں ملے بات ہے دل سے تڑپ کی اور اخلاص کی انسان کی عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی مگر قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے کچھ لوگ جب یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب انہیں کسی سے تلک نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں پھر ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں معافیاں مانگ لیں منتیں کر لیں وہ کہاں جواب دیتے ہیں زندگی میں بس وہ لوگ ہی پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں اس دنیا میں تعلقات بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں لیکن ساتھ نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں انسانوں کے گلے شکوے بس سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں بعد میں بس پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں میں نے زندگی کو بس اتنا ہی جانا ہے خوشیوں میں سارا زمانہ ساتھ ہوتا ہے اور دکھ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں